Виникла необхідність внести зміни до програми розвитку та підтримки комунального закладу Ставищенська лікарня, а саме збільшити загальний обсяг фінансування по програмі на 7 мільйонів 12,645 тисяч гривень. Це необхідність виникла у зв'язку з тим, що потрібно провести капітальний ремонт, даху та покрівлі хірургічного корпусу. Дана будівля в цьому році виповнюється 100 років, і дах вже має протікання, ну, прийшов непригодність, тобто необхідно його ремонтувати. Тому прошу, дане рішення підтримати. Буде Плітка. Це капітальний майстерпід? Да? Так, капітальний. чи маєте притрування? Згідно з проєктно-кошторисною документацією, там є необхідний перелік об'єктів. Мається на увазі збереження посаду. Так, все це має бути збережено, але є ще вимога, це оброблення протипожежною сумішу, тобто всі ці вимоги, коли виготовлявся проєктно-кошторисний документація, це все було враховано. будук постел. А Я думаю, Тетяна Валеріївна не бачила самого проекту. Ну, дивіться, спеціалісти це все розробляли, дивилися і Сама вона ж мерщилась, що не зробити. Там таке переміщення Я хочу сказати таке, що ці проєктно-кошторисні роботи були виконані вже е, давно, але в зв'язку з військовим часом е, е, нам дозволено не переглядати їх кошториси, і, бо я думаю, він міг би бути збільшений. Але я надіюся, що там вистачить коштів і знайдеться підприємство, яке виконає ці роботи. І додатково додатково е, проінформую депутатів, щоб ви розуміли, чому ми... Е, це питання, ще ми будемо голосувати по даному питанню, але нам дає держава дотацію, через те ми вирішили направити на лікарня. Зрозуміло, Ставимо дане питання на голосування. Хто за? Проти? Дякую. Шановні депутати, хотіла ще проінформувати про те, що на сесії було виділено кошти на закупівлю електрокоагулятора, це хірургічний ніж. І вчора вже було проведено дві операції. Наш лікар-уролог сьогодні зранку до мене заходив. дякую. Тобто, каже, було дві крапельки крові, все пройшло успішно. Дякую. Дякую, Детяна Валерія.